לפני 26 שנים, זה היה בחורף 95, נוסעים שני נערים בפלורידה. הם נוסעים מדייטונה למיימי. יש להם דרך מהעיר דייטונה למיימי, עיר גדולה, דרך של 280 קילומטר, 5.5 .5 שעות. הם יוצאים בתשע בלילה והם מתחילים לנסוע לכיוון מיימי. ואתם יודעים, חבר'ה צעירים בני 19, לפני 26 שנה, אין GPS, אין נביגייטור, אין מפות, נוסעים לפי אינטואיציה, נוסע. הם עמורים להגיע בשתיים וחצי, שלוש פנות בוקר, להגיע הביתה. חצי שעה של נסיעה, הנהג קולד שהוא מאבד אלק. זה לא אמור לקרות, היה לו טנק מלא, ביציאה מדייטונה ומילה, הוא מאבד אלק, מהר מאוד הוא על חצי טנק, הוא על רבע טנק, הוא מבין שהוא בצרות. ההולי אדום מתחיל לפקוט. אתה יודע, מבין מה קורה לנו, באיזה צרה אנחנו? האמהות שלנו, בשלוש פנות בוקר, יחקו בדלתות. אנחנו גם בשלוש בצהריים לא נגיע. עכשיו לעצור פה חוץ מך אפשר ליצור בצד בהויה ימ תורף הזה, לחקות את כל הלילה, ובוקר ניסתובים גלון, עד שינמצת החנה, אלוח וחזור, ואז בפקקים, למייאמי, עוד שלנו עלינו שבעה כבר עד שנגיע. מתחילים לשרב בפכקימ, ליקנש למימי, אלוי שלוש במצווה. איזה מהות שנדנו ישיבה, אנחנו ישיבה, אקברות שנדגימו. מתחילים לחקות, שני גרים צירים, הילדים ניחשים, בהויה ימ תורף מ这儿, מתחילים לрыв, איזה אדיף להיצור בצד או אדיף להמשיך? לך להיצור בצד ישו יעמוד בחוץ, יעבור מסעי, עם איזה שום מסאי, תחתי דאי איזה תיפוס, יאכל ארבעת ישדדות там, פחאד. קיצרים מנסים כבר תישר, תישר מאלישמנם, מאלישeva, מאילוד רגע אתם כי תרוקה. אחשו בו בשנייה חורנית, רואים איזה שום אקסיט, יוצים לשם, אוצרים איזה בורגר אמ, שים איזה שום תחנה קטנה, שינזרה בישבילה בירבע שבט, בינה שמשהו, שתי משובات. אבל מה? התחנה צגורה, התחנות מחוץ לארים, ברצועת הברית, את פרטיות. بابن ادم كونت תחנה, بوني علي ده بيت יש לו ايזה קרטש מייזה פונדק לחיות ממנו הם קולטים שזה עמקרה કે הם רואים תחנה יש שתי משובות ולייד זה בית קטן ליד השדה התחלה סגורה בשעה וחצי בערב עכשיו 10 בלילה מה נעשה מה נעשה? לשهر פה אנחנו לא יכולים כל הלילה אנחנו יהודים סוקן לנו חברם מסכנים לא נעים יאללה צפצף נכון חצפנים לצפצף, משהו יקרה בסוף הם צפצפים צפצפים כמה דקות רוש ספות שהם בטוח יבינו תילחו מיפו זה חינוך. מה יש לחיים? אנחנו מערבנו בבוקר אלרגליים, תנו לישון, אנחנו מצפים לפתוח. או אבורחו מצית הרוחב, בבחיים, לבלים מצחקים. אנחנו תרחמים אלינו, שאנחנו דריך חד מiami. אנחנו יהודים, אנחנו לא יכולים לישאר פה. אני תירא, הם מלי אנטזתאן. אמר, מה מלי לכם התנגש? זה נפתח, זה משהו זה חצי שעה, מרימים פתח, חשמל, זה מחשש. נתרחמים אלינו, בישולי מהות שלנו. אנחנו לא יכולים מתקפה, אנחנו חייבים ליגייר בביתו. משיבה לתוכה תנק, ממהלץ, באז דבר מאוד מוזר, מסתכלו להם, מסתכלו משיבה, מסתכלו משיבה, מסתכלו להם, וهم לברד איתו בחוסך, מחזיר את המשיבה פנימה, באז אומר לבחור הזה, לו בחור, קוראים לא לי פצקיה, ושאל לו באנגלית, לא nad, אתה מוחה לצטט מארחיב, ולא אתה מוחה לצטט מארחיב, לבואיתי, לבית פורסםוח, ותוליבסקי אומר שולא יד על אמו ויסקים, והוא אוכל ארוק אותם, ובמקום קבור אותם לא נודא, זה פשוט זה זה זה סופר יוצאים איתו מהזה, למתשעה הזאת, הוא מוביל אותם לדלת שירות מאחורי הבית. מתשעה, למתשעה הוא לארסל, על הארסל שוכב אדם מבוגר, בן 85, לא מפוקס כבר, עשר ולילה. והוא שמוביל אותם, אומר לו על ההזקן אבא, הנה הם, הם באו לקחת אותך. וואלה, זה, זה ליל בלאות, <laughs> מה עוד יהיה לנו הלילה? הם באו לקחת אותך, בתור מה צריכים לקחת אותו? שוכב אדם, הוא מסתכל עליהם ככה רגע עד שהוא חוזר לריכוז, ועד שואל, מאיפה אתם? הם ממרים אנחנו מירגון אלף. ירגון אלף זה ירגון שפואל עם Assyים ייודים בכל בתי אכילה בארצות הברית. ירגון שם חסד של המית. יקימו ירגון במיאמי. שמחזיק במחששת כל Assyים ייודים בבתי אכילה בארצות הברית. הפשוט שומרי תמלכשך. שלא יוכו כחבודדים. יושב יהודי אחד من خمس آلاف Assyים. תמיודים דלתה מין אנוש. שיושבימ על פשא, על אימוד, על אברות נורוד. ויושב יהודי אחד. אחלני אגיד על אברות ייודיות. אלקומ אני מה יאמינו אחרי 23 שנה שיש שם? מה ייצא ממנו? אז פשוט היי קמו מחשב שמה די בקשר. ישו משתוח מנות בפורי, מצא בפסח. שארנשין מלי ארגישו ש他们是 Jewish that today in the temple in Daytona is a Jew that today in the temple is a Jew that today in the temple is a Jew that today in the temple is a Jew that today in the temple is a Jew that today אמר אז מה באתם מiami ותחזרו לmiami ש'חמש דקות? ממרים לכאן אנחנו חסידים של ארבי, בו למדו תנו שכול יהודי יולמ עליה, وكل מיצבעי יולמ עליה, và איך יגידנו לעשות הדרכה? ורק שומعتו מנים האלה, יפתחו להם שתי אינAIM, שני ברזים של דמעות. ושאל את המארים, לא אנחנו חלול מארים, תישבו, רק בקשר לעשות טלפון בבית, תלגית להם מתקבים, מתיישבו איתו. אמרים את השורוול, אמרו להם להם סיפור. אומר, 60 שנה, 50 שנה, טיב חור ישיבה התחתן שם רחם במלחמה הוא ראה מול עיניי מחיורים באשתו, אחיורים בבנות שלו, אחיורים באבא שלו. אותו רגע הוא אמר עלאב אני לא רוצה לשמוע. שלא יספולו סיפור נתן. ראה לא אכפת לו לא לא, ראה, לא רוצה לשמוע. חשב אפק הקדוש ברכות לא נמצא באמריקה, תקנישמעת לו מספיק רחוקה. קנה כרטיס לפלגה, הגיע לאמריקה, אבל ניו יורק מלא יהודים. בניו יורק ימצאת אותה כמות יהודים כמו בארץ, בטח כמו שאייז. כל יהודי ישכיר לו את המשמע. לא טוב, נסע למייאמי, אבל גם במייאמי היו יהודים, נסע לדייתונה, גם לדייתונה מצא יהודים. החליט לצאת מחוץ לעיר, לפרוש מהעולם, קניתי פה תחנה דלק, אומר, 40 שנה חייתי חיים, נקמתי בו את הנקמה שלי. התחתה לי משה שינה יהודייה, ילד שלושה ילדים שינה יהודים, הגדול שפתח את המשאבה זה הגדול שלי. זהו, אני שכחתי את העבר שלי. דבר, שנים, אמצע 90, בחורף, אני שוחט במיטה, אדם בין 80, 12 בלילה, לא יכול להירד אני לוקחת את التلفزيיה מתחילים tofzer, ועכלום שאממ אותי. דברים אני אצטרך, דברים אלה לא מאממ אותי. רגע לפני שאני מוריד את השאלה, אני רואה פיתוח חזז, שחששתי שחלף מהעולם. על המסך בקופלים אני רואה אדם מבוגר, ימנאי מקולק גדולות, ימזכירנו, ואני מקבאת רע. מדבר באידיש. אני אומר לעצמי אידיש? חששתי שאידיש ניטרופה בברקנו או מדבר אידיש? ואני מבין אותו זה. הספקתי במדים לבנות שלי, ואתם תלוקטו לאחד אחד בית ישראל, הקדוש ברוך הוא מבטיח, שהנביא יעבור בין האמים עוד יהודי מכל עיר בחוץ לארץ, מכל הירה, מכל כפר, הוא יאסוף עוד יהודי ויהודיה, ויעלה אותם לארץ. הוא אומר, ברגע הראשון באתי לקחת את השלט, לשבור את המרקה, למה אתה חוזר אליי? ארבעים שנה, שכחתי, טוב לי, למה אתה מחזיר אותי לשם? אבל הוא דיבר בכזה לבדיקאית, בלי שום התנסעות, לנו. ארבע בבוקר, האישה והילדים קאמו, התיישבתי איתם בפינת קפה להתחיל את היום בתחנה. אני מראים את השרבון, אני מספר להם איפה אני? ואני אומר להם, הלילה ראיתי נביא, ראיתי התגלות. הנביא הזה אמר שיום אחד יבואו לקחת אותי. האבן שלי התחיל לצחוק, אומר, אבא, צריך לקחת אותך לרופא, הגיע הגיל. ואני אמרתי, לא, זה לא היה, זה היה, זה היה בהיר כמו השמש שזורחה. אז עכשיו כשבאתם ואמרתם זה הזכיר לבן שלי את החלומה, הוא מלפלי חמש שנים, אומר לי, אבא, הנה, אמרת השם יבואו לקחת אותך, הם באו לקחת אותך. נשארו איתו לילה, יניחו איתו תפילין, הוא לא יריך ימים, אחרי כמה חודשיים הוא הלך מהעולם. אבל זה בעצם מה שהרבי אומר לנו פה. משה רבנו הוא מי שזוכר אירוע אחד ושוכח 60 שנה. 60 שנה של שנאה ורדיפות, הוא מוכן לשכוח. כי הוא מאמין לטוב שלנו ולא מאמין לרע שלנו. בברה הוא רואה ובטוב הוא גילוי של אמת. בטוב הוא רואה משהו של אמת, יוותר אותם, ולכן עד הרגע האחרון הוא מנסה אולי להציל אותם, אולי הוא יצליח.